نحن هنا حاليا في التصوير الجوي لمشروع هيلتون وهو أحد الأبراج التابعة لمجمع مول أوف اسطنبول نهدف من خلال هذا التصوير الجوي إلى منحكم فكرة موجزة عن طبيعة المنطقة المحيطة بفندق هيلتون صاحب العلامة الفندقية العالمية يقع فندق هيلتون العالمي في منطقة مهمة ومركزية في حي باشاك شهير الواقع في اسطنبول الأوروبية وتحديدا عند نقطة التقاء طريق التيم الدولي مع طريق الباسن اكسبرس الذي يعد العصب التجاري الثاني لمدينة اسطنبول أهلاً وسهلاً بكم متابعي تركيا شقة الأحلام كاميراً على اليوتيوب وباقي المنصات يقع فندق هيلتون بجانب سوق إستوتش للجملة الذي يحتضن العديد من العلامات التجارية وأبرزها سانباش كما يضم محيط المنطقة مسجدا على بعد كيلومتر واحد فقط بالاضافة لملعب اتاتورك الواقع في منطقة باشك شهيرة. والملفت للنظر أن فندق هيلتون يحاذي طريق التيم الدولي أحد الشرايين الطرقية المهمة لاسطنبول وتركيا، ويحيط بالفندق أيضا العديد من المدارس الحكومية والعربية، كما أنها تقترب من منطقة أسانيون، وإن نظرنا للبعيد قليلا فمن الممكن أن نحظى بإطلالات جزئية على بحيرة كتشكشك مجاء الساحرة. وتظهر لنا الخريطة الجوية منطقة باجيلر ومول اوتلت تو وان تو وهو أحد مراكز التسوق البارزة على مستوى المدينة والمعروف بعروضه المستجدة وتخفيضاته المستمرة على مدار العام هذا ويتوسط فندق هيلتون بعض المشاريع العقاريه المهمه التي تحتضنها شبكه مشاريع تي دي اي نذكر منها مشروع واندا فيستا وهو عباره عن برج فندقي مذهل الى جانب مشروع جيو ومشروع جول اكسبرس المتوفر ايضا على قناه تي دي اي على اليوتيوب ويمكنكم الوصول اليه بالضغط على الرابط الموجود اسفل الفيديو ويمكننا ايضا رؤيه مشروع جيرو تانا العلامه الفندقيه الابرز في باصن اكسبرس والامر الابرز في مشروع فندق هيلتون انه يطبع ضمنياً لمول أوف اسطنبول الحاصل على عدة جوائز مهمة في مجال التسوق والخدمات فضلاً عن اعتباره مقصداً سياحياً ومعلماً تجارياً هاماً. انتهينا بذلك من استعراض الخريطة الجوية وحان الوقت للقيام بجولة أرضية للتعرف من خلالها على طريقة الوصول إلى فندق هيلتون والمناطق القريبة منه سنأخذكم الآن بجولة خاصة بالسيارة مع السيد كاميران والسيدة مديرة المبيعات في مشروع هيلتون. بيرجيسو، تشكر لزياراتك، آه بوتور يقمنك، شكراً. جدّاً ممتنّ. أنا أيضاً ممتنّ، شكراً لك. شكراً. شوّنّا؟ نحن نحن نحن يعني نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن Şu anda lokasyon olarak Basın Express bölgesindeyiz. Hemen Mall of Istanbul AVM'nin e, yanında bulunuyor projemiz. Biz şu anda Mall of Istanbul'un etrafından bir tur çizerek projenin genel hattını belirleyeceğiz. Şimdi Mall of Istanbul burada. Evet, sağ tarafımızda hemen şu anda Mall of Istanbul AVM var. Hı hı. Ben e, böyle devam edeyim ya da orada devam edeyim daha kolay. Buradan hı. devam edelim. Hı hı. Bu proje genelde e, Hilton. Yani e, Mal of Istanbul zaten The Residence var. E, bu proje bir etap burada oluyor doğru mu? Evet, doğru. And, and, and... Aslına bakarsanız şöyle burada bizi diğer projelerden ayrıştıran noktamız e, Hilton Hostel e, servisini hizmetlerini müşteri rezidans konseptinde sunuyor olmamız. Eee şöyle düşünebiliriz. E, Hilton e, bloğunun olduğu Ee, ...aynı bloktayız aslında bakarsanız 10. katına kadar... Hilton'un kendi otel odaları var. 10. katından sonra Hilton High Residence dediğimiz bizim rezidans odalarımız başlıyor. Oda Bu otel başlıyor. genelde Hilton aktif mi? Yani böyle bir evet. doluluk nasıl? Şu anda sezon olmamasına rağmen e, şu anda %60 doluluğu olan hmm. e, bir lokasyonlarız. Aslına bakarsanız Basın Express bir ticaret bölgesi olduğu için genel olarak sezonun başlangıçlarında bile en çok doluluğun olduğu lokasyon aslında bakarsanız. burası. Neden? Yani MOL İstanbul'dan dolayı ya da konum dolayı. Burası Türkiye'nin business center aslına bakarsanız. Aha. Bütün e, ticaret aslına bakarsanız buradan dönüyor. Fuarların olduğu lokasyon burası, otellerin olduğu lokasyon burası. Bir ticaret merkezi olması hem yabancı müşteriler için hem de Türk müşteriler için bir çekim merkezi haline getiriyor bu lokasyonu hmm. birazdan. Anladım. Yani anladığım kadarıyla şimdi buradaki yeni bir blok turunlar turunlar inşaat evet. yaptılar. Bu blok Hilton şey markası koydular evet. işletme falan için. Evet. Doğru. On, on kata kadar otel. 10 evet. kattan sonra ne var? Ne var? 10 kattan sonrasında bizim 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 5 artı 1 daire opsiyonlarımız var. Hı -hı. Penthouse dairelerimizin olduğu ee, rezidans konutlarımız var burada, ha. dairelerimiz var. İyi ve e, şimdi yani mesela ben Bu bina gelmek istedim otel olarak içinde kalabilirim durumu ya evet, da bir dere bir daire alabilirim ya da satın, bir daire alabilirsiniz aynı zamanda şöyle bir imkan var isterseniz burada bir daire satın alıp Hilton'un işletmesine de verebiliyorsunuz. Ha. Yani Hilton zaten buranın Project Management dediğimiz kısmını zaten yine bizim firmamız yaptığı için. İsterseniz dairenizi Hilton yönetimine verip kiralamalarını verebilirsiniz. Ortalama burada mesela bir artı bir daire opsiyonu üzerinden konuşacak olursak günlüğü 150 dolar gibi bir getirisi var. Buradan işte kahvaltı öyle, vesaire öyle düştüğümüz hemen sağ Or. taraftan devam edelim. Evet kahvaltı var. Kahvaltı var vesaire. Bunların hepsi düştüğümüzde 120 dolar gibi bir para yapıyor ortalama. 120 doları sadece 30 gün değil 15 gün üzerinden hesapladığımızda bile 1 artı 1 bir daire için müşterimiz 1800 dolar gibi bir para kazanabiliyor aylık. Ha, Bu minimum iyi. rakamdır. Böyle bir garanti veriyor musunuz e, ile? Zaten şöyle bir kira e, sözleşmesi vesaire garanti sözleşmesi bunun üzerinde yapmaya gerek duymuyoruz. Zaten Hilton çok büyük bir marka olduğu için şu anda bile otelin yüzde %60 olduğu için bununla bir kira sözleşmesi yapmıyoruz. Ama firma zaten markasıyla bunu garanti ediyor. Ha. Ama %80 demek... yüzde100 olduğu zaman burada kira veriyorlar. Tabii Biz minimum rakamlar üzerinden konuştuk şu anda Yok, dedim ki evet yani dedim ki mesela burada yüzde 60 doluluk yüzde 100 dolu olduğu zaman sonra bizim mesela satın değerler veriyorlar ya da buradaki seçenek çünkü farklı o yüzden şey oluyor yani ben benim aklımda böyle geldi belki otel diyor ki bizde bir artı sıfır ya da bir artı bir sadece var. bir artı bir artı bir ya bir iki artı bir bir müşteri geldiği zaman Evet bu daireler sunabiliyorlar Evet şöyle normalde biliyorsunuz otel konseptlerine çok fazla büyük odalar olmuyor yani genelde stüdyo veya bir artı bir oluyor Hı. ve bunları da aylık tutmak istediğinizde bir aile yaşamına uygun olmayabiliyor çok yüksek rakamlar çıkabiliyor Dolayısıyla burada biz Kendi dairelerimizi kirayı sunarken bunları da düşündük. Çoğunlukla zaten projemizde daha çok iki artı bir 3 artı ve büyük daireler tercih ettik. Burada uzun süre kalmak isteyen müşterilerimiz olduğu zaman otel direkt bizim dairelerimizi öneriyor. Ha, güzel. Burada metro var, bina burada galiba. Evet, binamızın girişi hemen. Sol tarafta Hilton'un girişi hemen karşımızdaki giriş, rezidans girişi aslında bakarsanız sol tarafta ayrı bir giriş, rezidans olarak aha, görüyoruz. Aha. Hemen önümüzde zaten metro istasyonu var, direkt karşımızda Masco metro. Evet, Moscow metro istasyonu. Evet, metro istasyonu. evet, şu anda aktif açıldı. İki telliye kadar şu anda gidiyor. Bu hat Basın Ekspres yolu boyunca devam edecek. Hmm. <تصفيق> <تصفيق> دا اتاكوي هذا <تصفيق> المشروع من شبكه مشاريع تي دي اي المميزه ومثل ما في شبكه مشاريع مميزه كمان في شبكه مشاريع لا ننصح بالشراء بها من اجل انكم تطلعوا على شبكه المشاريع التي لا ننصح بالشراء بها ممكن تشوفوا الرابط الموجود اسفل الفيديو وهذا الرابط محدث بشكل دائم بنحط فيه تحديثات عن المشاريع ممكن بعض المشاريع تكون لا ننصح بالشراء بها لكن بعدين ممكن تكون صالحه للشراء وممكن يكون في مشاريع ما هي موجوده بهي القائمه وبعدين تنضاف، ريت تتابعوا هيدي القائمه بشكل مستمر وتشاركوها كمان مع الاصدقاء، شبكه المشاريع التي لا ننصح بالشراء بها. فبدي <تصفيق> مثلا برضك اوترانكي شيلار مول اسطنبول تشوكياكن، ذاتا مول اسطنبول ايشن Evet. Bir de Hilton hizmetleri e, alıyorlar. Evet, Hilton hizmeti, bütün konsiyer hizmeti dediğimiz bütün hizmetlerden faydalanabiliyorlar. Zaten sosyal alanlar dediğimizde işte, fitness, hamam, sauna, bütün bu alanların hepsi Hilton'un aynı alanlarını kullanıyor <gülüyor> oluyorsunuz. Dolayısıyla ona göre bir e, Kalite avantajı da oluşuyor müşteri için ee, günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayabileceği her şey bu lokasyonda müşteri için e, mevcut hemen zaten sağ tarafta Malof İstanbul var projenin hemen önünde metro istasyonu var dolayısıyla hem oturum için hem de getirim için baktığınızda çok avantajlı bir çok güzel buradaki otel hizmetleri evet. e, mesela bizim alan müşterileri bu otel hizmetleri kullanabiliyorlar evet kullanabiliyor evlerin hepsinde zaten akıllı ev sistemi, smart home dediğimiz bir sistem var. Hı hı. Oradan direkt olarak ulaşabiliyor ve bütün bu 300'e yakın hizmet var sunmuş olduğu Hilton'un hepsini kullanabiliyor müşteriler. E, Özeretli mi, özeretsiz mi? Şöyle, e, biz e, size özel böyle bir şey yapmış olalım. E, normalde sosyal hizmet, yani sosyal imkanların hepsinde e, yaklaşık olarak 3000 TL gibi bir rakam çıkarıyor. Ama ilk yıl sizin müşterilerinize özel biz belki hediye edebiliriz buradan. Ha, gerçekten. <gülüyor> evet. Çok teşekkürler. Vallahi sevindim aslında. Yani genelde TDA e, müşteriler böyle özel bir şey alabilirler. E, Fiyat için özel bir şey yapabilir miyiz? Fiyat için de size özel bir çalışma yapabiliriz. Yani şu an zaten bölge fiyatlarına baktığımız zaman aslına bakarsanız fiyatlarımız çok uygun. Ama sizin firmanıza özel de ayrıca müşterilerimize bir iskonto vermiş oluruz. Teşekkürler. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Sevindim ben bu görüşmeye. Buradaki metrekare olarak nasıl, ne diyebiliriz? Şimdi burada bahsettiğim gibi bir artı bir daireler 80 metrekareden başlıyor. 91 metrekareye kadar çıkıyor. İki artı birlerimizde 115 metrekare ile 126 metrekare aralığında. 3 artı birlerimizde de çok fazla tipimiz var. Onlar da 154 metrekare ile 210 metrekare aralığında. 4 artı ve 5 artı aslında biraz opsiyonel. Yani na tamam dediğimiz dekore edilmemiş daire. Bunların ölçülerinde siz değişiklikler yapabiliyorsunuz ama hangi, şu an... Hangi, kaç artı kaç dediniz? Penthouse'larda evet. 4 artı bir ve 5 artı bir dairelerimiz penthouse var. Penthouse'da onu gördüm yani... İnanılmaz, öfsan, çok güzel. inanılmaz Terras bir... Terras özellikle yani be, evet. birisi... E, yani e, Sky için de bir villa aldı gibi. Evet, yani böyle aynen, bana geldi. Aynen. Taban Gerçekten İstanbul'u yaşatıyor diyebiliriz evet. değil mi? Evet, bunu çok sevdim. Çok çok sevdim. Kendine ait özel bir bahçe alanı yaptık penthouse'larımız. Zaten özel. sadece 2 ya da üç tane var. Evet, sadece özel yani 4 tane dairemiz tane, var. Ha. Evet, toplamda. Dört, dört tane var. Manzarası nasıl? nasıl burada? Manzaramız burada projenin şekli itibariyle zaten iki e, yönümüz var. Bir tanesi deniz tarafı dediğimiz bu tarafa, sol tarafa hemen bakıyor. Diğeri ise şehir manzarası şeklinde. Aha. Güzel. Burada meskü zaten bize yakın. Evet, Masko yakın. Moscow, hani bilmeyen müşterilerimiz varsa İstanbul'un en büyük mobilya e, alanı diyeyim. Çünkü mağaza değil, yüzlerce, binlerce mağaza var. Aha. Bütün e, işte, mobilyalar, her şey Türkiye'ye buradan ihraç Aha. ediliyor. Yani birisi burada daire aldığı zaman hemen bir şey, dekorasyon şey, şey yapar. Evet, hemen dekore için buraya Hı. gelebilir. Çok güzel. ام بالجزوه شكرا جزيلا لكم شكرا شكرا بدي بهالطور ان شاء الله بنصير مشترك ايبي بالجز والدار وان شاء الله صرا بيضوامهه باقي البروجيهات varsa اوردا بنعمل باقي بغيرشمهه شكرا شكرا نحن كثير على المعلومات إذا انتبهتوا ونحن إن حكينا نحن نحط الترجمة أساساً، إذا انتبهتوا حكينا إنه بالنسبة لهذا المشروع ل عملائنا بدهم يعطوهم شيء اسمه خدمات المشروع مجاناً بالكامل لمدة سنة، هذا الأمر بصراحة يعني مميز وجيد. إضافة إنه طبعاً في أسعار خاصة بتكون لـ دي أي. التور اللي أخذناه بالمنطقة كله كان حوالي مول أوف إسطنبول نفسه، فهذا أمر جيد بشكل عام انه احسننا أن ناخذ فكره ايش قد المول قريب وشو هي المواصلات نوعا ما قريبه محطه المترو كمان شفناها، فاذا كان بدكم تفاصيل اكثر مثلا الشقه النموذجيه بتشوفوها بال بالرابط اسفل الفيديو بتلاقوا شقه نموذجيه، الاسعار بدكم تعرفوا فكره عن الاسعار ممكن تتواصلوا معنا كمان بالارقام اسفل الفيديو او تضغطوا على الرابط بياخذكم للويب سايت الويب سايت فيه الاسعار محدثه بشكل دائم وإذا في عندكم مثل ما أي أسئلة تانية ممكن تتواصلوا معنا ونحن ممكن نعطيكم أجوبة على أي استفسارات ممكن تكونوا عم تسألوا عنا. مشروع هيلتون في مول اوف اسطنبول واحد فعلا من أهم المشاريع المطروحة في اسطنبول حاليا وفرصة الاستثمار فيه هي فرصة مناسبة وجيدة جدا. تقييمنا لهذا المشروع كمان بتشوفوه، بداية المشروع حطينا الخريطة الجوية مشان تحسنوا تاخذوا فكرة نوعا ما كيف المكان. شلون شو في حواليش كيف هذا المشروع فان شاء الله يكون عجبكم الفيديو بعتذر اذا كان طولت عليكم باللفه بس اخذنا جوله باسطنبول حول مول اوف اسطنبول وشكرا كثير مثل ما بوصيكم دائما لا تتفقوا بأي حد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن مشروع لوكيشن المشروع هو كثير كثير من المقلدين السلام عليكم ورحمه الله يمكنكم في اي وقت التواصل مع فريق خدمة العملاء في تي دي اي وتزويدكم بها على يمين الشاشه نرى جدولا يشير الى المسافات التي تفصل فندق هيلتون عن مطار اسطنبول الدولي ومراكز المدينه والمناطق المحيطه بها ويمكنكم ايضا الاطلاع على تقييمنا لمشروع فندق هيلتون حسب معايير الخمسه لتركيا شقه الاحلام اشتركوا بالقناه واضغطوا على زر الجرس لتصلكم الاشعارات بالفيديوهات الجديده ورؤيه المزيد من الفيديوهات السابقه لمشاريعنا الاخرى تجدون في اسفل الفيديو رابط الفيديو فيديو الخاص بشقة نموذجية لمشروع فندق هيلتون مع شرح الوافي لإيجابياته وسلبياته للمزيد من المعلومات عن المشروع والمساحات المتوفرة والأسعار يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام المتوفرة أسفل الفيديو أو الاطلاع على قائمة الأسعار المحدثة بشكل دائم عبر موقعنا الإلكتروني تركيا شقة الأحلام تي دي اي الاستثمار الآمن مدى الحياة